زوجي يعمل مدرس موسيقى ولا يعمل غير ذلك يجتهد في ان يبحث عن عمل اخر وهو في عمله وهو في عمل يجتهد في ان يبحث عن عمل اخر واسال الله ان يرزقه الحلال الطيب انه لذلك القدر عليه يعني هذا العمل لا فائده من ورائه لا في الدين ولا في الدنيا واسال الله ان يرزقنا آكم الحلال الطيب انه على كل شيء قدير